Hyvää iltaa, seitsemän uutisista. Kärätän naapurissa ei näytä tulevan loppua. Aamulähetyksessämme näkyneessä kaattisessa pätkässä kuvausvälineistämme koki karmean kohtalon. Saimme kuitenkin ihmeen kaupalla äänettyä lisää tapahtumien kulusta. On se nyt kun pitää toista tonteille tulla s***a kuvailemaan. Minä hätä paskani minne haluun. Lottio haluaa kiusata meidän kunnon kansalaisia ja kiskaa meidän rahat pois. Tana. Vahan ne yrittää minun maalle tulla, tai sitten ei kunniankukkola laula. Sepon esittämät väitteet ovat kieltämättä tylyjä. Olemmekin nyt pyytäneet vesitekniikan asiantuntija Jorma Jörgenseniä vastaamaan niihin. Hyvää iltaa, Jorma. Iltaa. Onko asetuksen tarkoitus siis vain kiusata ihmisiä? Ei missään nimessä vaan kyse on yhteisen, puhtaan luontomme ja luonnonvarojen suojelemisesta ympäristön mukaisesti. Suodattamattomat jätevedet sisältävät tutkitusti moninkertaisia määriä ravinteita suodatettuihin verrattuna, ja aiheuttavat siis siten vesistön reheveytymistä. Mikä oikeus kenelläkään meistä olisi pirata tällä tavalla joka, joka miehen oikeuksien piiriin kuuluvien järvien käyttöä? Kysympähän vaan. Aivan. Entäpä sepon väite siitä, että jokaisen täytyy laittaa turhaan rahaa järjestelmien uusimiseen? No toisin kuin joku saattaa ehkä luulla. Asetuksen vaatimukset eivät tosiasiassa, tosiasiassa koske kaikkia haja-asutusalueiden kiinteistön omistajia. Voi siis olla, että kiinteistön järjestelmät ovat jo tasolla, tai että jätevesien kuormitus ei ole merkittävän suurta, tai että kiinteistö sijaitsee alueella, jossa ei vaadita välittömiä toimenpiteitä. Vaatimuksista voi myös saada vapautuksen tai lykkäystä erinäisistä sosiaalista tai taloudellisista syistä. Että näin. Siinä kuulitte. Asetus ei selvästikään ole vielä tullut tutuksi kaikille kansalaisillemme. Mutta ehkäpä käräytä naapurisi haaste onnistuu tiedon välittämisessä. Kiitos ja hyvää illanjatkoa. Käräytys omalla vastuulla.